O să i reziste Tudorel Toader, cine e cum arat ministrul justiiei din Serbia? Ministrul justiiei, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizită la Belgrad, acolo unde se va întâlni cu ministrul justiiei din Serbia, iar principala discuie va fi legat de Sebastian Ghi. Ministerul Justiei a cerut extradarea lui Sebastian Vy, însă instaniele din Serbia au decis până acum să solicite mai multe documente Ministerului Justiei din România. La Belgrad, Toader se va întâlni cu femeia din fruntea Ministrului Justiei, pentru ce Ministerul e condus de o tânără de numai 35 de ani. La Cuburovi este, din 11 august 2016, ministru. Nela Cuburovi e una dintre cele mai frumoase femei din Serbia, ea fiind foarte apreciat nu doar pentru calitile sale intelectuale, ci pentru frumuseia sa.